Ano, i když nemoc často, můj manžel vaří častěji. Aha. Velice rád vařím, ano. Ráda vařím, ale je to lepší, když mám čas a když nejsem unavená, samozřejmě. A umím vařit, ale jen trochu. Jenom trochu, dobře. A rád vaříš? Ano, vařím rád. Jako jo. Jako jo i ne. Ráda vařím i nevařím. <laughs> Když mám na to čas, tak jo.